والموضوع الموضوع ديال اليوم غادي يكون على انشاء المقاولات بحال لي ستارت اب واللي ولا كاين اهتمام بزاف ديال النساء ومنهم دي في الدومين ديال تلقيت دي بزاف منهم على شق ف كانوا كيأثرو فيا بالعزيمه ديالهم الافكار ديالهم مي سورتو سورتو سورتو في هذوك الافكار واليوم غادي نتلاقاو بفدوى وامل اللي غادي يشاركوا معنا الاكسبيريونس ديالهم في هذا المجال وعلاش لا يشجعكم حتى تنتموا بزاف تكون المشاريع ديالهم أنا فتت من الليل وهنا كان لاتولي عند البنات لقد جيت باش نزوره تباو أمان 25 سنة وفهدوان وعشرين. لقاؤ في نفس الكلية في نادي إناكتوس الهدف ديالو هو يخرجوا الطلبة باش يتلاقاو مع الناس ويتعرفوا على المشاكل وإحتياجات ديالهم وفي هذا النطاق تلقاوه مع حرفيات في حياكة زرابيل معروفة بإسم بوشرويت ومشكلتهم هي عدم قدرتهم على بيع منتوجات ديالهم ومن هنا نشأة ادير كيفاش جاتكم هذي الفكره ديال تسميو ادير؟ شناهي ادير؟ ادير تت... تتنطق ادر عند عند شلوح آه. وحنا سمينا ادير حيت سهلة في النطق ادير كتعني حي آه. هاد الشيء كيمشي مع لي فالور ديالنا بيسكو حنا كنحيو هاد الشي زعما كونسيبت ديال نحيو بزاف الحوايج وحتى لو اللي اختارينا نديرو فوق من ادير كانوا كيوشموه العيالات شحال هادي المعنى ديالو المرأة اللي قويه وان نداغ بغيت نسولكم على هاد العيالات هادو تبارك الله منين فاش فين عرفتوهم كيفاش كتعرفوهم ودرنا بارتنوريا مع جمعيه السلام اللي هي اللي حنا فيها دابا واللي المدير ديال الجمعيه عاوننا باش نلقاو العيالات لانه هو كيعرف العياله ديال الدوار و عطاونا حتى لوكال فين نقدروا نخدموا هاد العيالات كر... قريب لدارهم لان العيالات لابارتيكولاريتي ديال هاد العيالات خاصنا نخدموا معاهم ما يقدروش يخدموا الا ما جابوش معاهم وليداتهم الا كانت الخدمه بعيده عليهم الا كانت الخدمه مربما دي فيها رجال كل مره والحاله ديالها كاين العيالات اللي ما عمرهم ما قدروا يخدموا حتى لقاو هاد الظروف هادو عاد قدروا يخدموا هذا هو اللي كنديروا في <تصفيق> السيكا كنديروا في <تصفيق> البزاطه تبارك الله عليك ا لاله الله يبارك استاذه زينب انت اللي استاذه انت اللي دابا هذا سي الشروات اللي تنسيبو به بوشروات دونك اوفييت سي واحد لي شوت اللي كناخذهم من عند لي زاندوستري تكستيل نقيين تنكلاسيوهم دون ان اسخي دو ريسيكلاج في برامل غوسيكلي اللي خديناهم من عند اون ستارت اب بوشروات كيعبر على لانديبونونص ديال المرا بغبغ ولا بيرسيفرونس ديالها تعبر على لا فالوغ ديال المغاربه <سؤال> اللي ما كنضيعوش حاجه اللي تخطرنا تنضيعوهاش. اون بليس سي كولتشيغال سي سي ثقافه زوينه، ثقافه زوينه اننا نحافظوا عليها. باغ كونطخ بغينا كلشي يلبسها، دونك رديناها مودرن رديناها اي واحد يقدر يلبسها، عيالات، رجال، اونتوبريز، برا في المغرب، و مشات. دابا فين كتبيعوا هادشي ديالكم؟ دابا لي سيت ويب خدامين فيه باش يتصايب، يتشين ليزار في جوان ان شاء الله. ومن ثم يكون هناك مواقع التدمير في المغرب في مراكش في كازا في سويرا وفي اجادير ويعد عن التدمير في الاختبار شيء يستنتج من هذا النموذج الخاص هو ان نجاح شركة لديه اهداف تجاريه لا يتناقض مع ضروره خلق روح التدمير واحترام قواعد التنميه المسلمه بالعكس يضعف حدود نجاح المنتوج وكيزيد في قيمته أو حتى نتوما إلى المقاولة ديالكم بحال أمل أو ما متنساوش تبارطاجيو معنا تجربتي ديالكم سوغ الهاشتاغ علاش لا أنتربرونورشيب أو بحال ديما تابعو الحلقات ديال علاش لا سوغ لابلاطفورم سادم ستوك باي باي